السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اصل خیریت اور عافیت سے ہوں گے آج میں پھر پانچ منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں کافی دنوں کے بعد پانچ منٹ کے مدرسے کو ہم آپ کے سامنے لے کے آ پائے ہیں تو آج پانچ منٹ کے مدرسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتلائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے حضرت داؤود علیہ السلام کے بیٹے ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا قرآن کریم میں ان کا سولہ جگہ تذکرہ آیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات و فضل اور کرم کا تذکرہ کرا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت ادا فرمائی تھی اسی وجہ سے حضرت داعود علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام آپ کے سپرد کر دیے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام پھر اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی تو پہلی بات سمجھ میں آئی حضرت داؤتر حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں حضرت داود علیہ السلام کے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نہت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی اس طرح وہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق صحیح رہنمائی فرماتے وہیں دوسری طرف وہ ان کی اجتماعی انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے اللہ تعالیٰ نہت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا و عام انسانوں کی طرح وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اللہ نے ان کو ہوا کے تابع کر دیا تھا اللہ نے ہوا کو ان کے تابے کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ آدھے دن میں وہ ایک مہینے کا سفر مکمل کر لیتے تھے جنات بھی ان کے تابع اور فرما بردار تھے جناتوں ہی کے ذریعے مسجد اقسا بھی تعمیر ہوئی اس کے علاوہ دیگر عالیشان عمارتیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے ہاؤس بنوائے سمندروں سے ہیرے جواہرات نکالنے کا کام بھی کن سے لیتے تھے جناتوں سے لیتے مسجد اقسا کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا ترپن سال کی عمر میں انتقال ہو گیا کتنی سال میں ترپن سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی ایک عورت حکومت کرتی تھی اور وہ اس قوم کو خود بھی کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی سورج کو وہ اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتی تھی کون ملکہ سبا بلقیس نامی عورت جو حکومت کرتی تھی وہ کیا تھی قوم میں خو... قوم کے ساتھ خود بھی شرک و پر... شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورت حال کی اطلاع حدحود پرندے نے دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کے ذریعے ایک خط ملکہ کے پاس بھیجا جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جب یہ خط ملکہ صبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برک ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کے اس کی اطلاع دیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہے بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے اب ملکہ سبا کا اسلام لانا ملکہ ملکہ صبح یعنی بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی ادھر اس کے آنے کی اطلاع اطلاع وہی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپتے ہی ملکہ کا تخت جو شاہی تخت تھا اسے منگوا لیا اور تھوڑی سی اس کی کیا کر دی شکل و صورت چینج کر دی بدل دی جب ملکہ دربار میں پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا گویا یہ وہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرایا اس کے آنگن میں ایک بڑا ہاؤس بنوایا اور پانی سے بھر کر پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشہ کا فرش بچھا دیا دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صحن میں پانی بہ رہا ہے جب ملکہ سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے اپنی پنڈلی سے کپڑا سمیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ پورا صحن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی اب اس نے حقیقت حال کو سمجھا جو یہ کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال چیزیں عطا کرنے والی کوئی اور ہستی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے پھر اپنے کفر و شرک پر یہ ملکہ شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دستے مبارک پر ایمان قبول کر لیا کی قدرت دوسری چیز ہے اللہ کی قدرت دیکھو سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈالفن نامی ایک مچھلی ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جو مچھیروں اور غوطہ خوروں سے مانوس ہوتی ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہے شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے چھوٹی مچھلیوں کو مچھروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کرتی ہے پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ گیند بھی کھیلتی ہے اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتب بھی کرتی ہے آخر ڈالفن مچھلی کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے ایک سنت کے بارے میں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے لب مونچھ تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں مسلمان مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بند رکھی اس نے گویا اس کا خون بہا دیا دنیا کے بارے میں دنیا دشمنی کا سبب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغ ڈال دیتے ہیں اور اس میں اور میں اس سے ڈرتا ہوں خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں جس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے تو دشمنی دنیا جو ہے دشمنی کا سبب ہے نمبر آٹھ ہے آخرت کے بارے میں اہل جنت کی بات چیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں خدمت کے لیے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا وہ, وہ حفاظت سے رکھے ہوں نمبر نو اتب نبی سی صحت اور بیماری کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں کیا ہوتی ہیں اسی سے ہی سیراب ہوتی ہیں لہذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کر دیتی ہیں تو نمبر دس ہے ہمارا قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تھا فرما آمین